Cine ar fi fost beneficiarii presupusei scrisori de la Comisia Europeană? Adrian Nestase, dezluiri sublinierei acuzatii dure, mi-a fost foarte clar. Un nou scandal imens a erupt în viața politică. O presupus scrisoare trimis de Comisia Europeană în 2012 a declan sublinierea un adevărat rezboi. Oficiali europeni s-ar fi interesat de stadiile unor dosare de mare corupție? Printre acestea subliniere-i cel al fostului premier, Adrian Nestase. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Nestase a spus și n-ar fi fost beneficiarii acestei presupuse scrisori. Mai mult, acesta a lansat subliniere Iacuzacii Dure la adresa fostului presubliniere dintre Traian Besescu. Eu am subliniere de aceste demersuri. mi A fost foarte clar ce aceste rapoarte MCV conțin lucruri pentru eliminarea din viața politică a unor oameni care nu mai erau dorici la Bruxelles, dar nici de Traian Besescu. Semnificația era aceea de eliminare din viața politică a unor persoane politice antipatice la Bruxelles, sublinierei lui Traian Băsescu. Toate prin intermediul Monichii Macovei, a lui Catherine Dai, a tunat nestase.